I made the top three just now. اهلا <تصفيق> يا رب good luck mates اكو ايم دخل بالك يا والله اكو ايم لايكوت لايكوت رايحين المدينة احنا ننزل المدينه رايحين انا الحبيب يا ان ارض يلا يا جماعه في حاجه ايوه يا انا ارى بس أيه اقرب آه حاجه كده يا رب هو هو ارى ارى ارى ارى ارى عربية جماعة. آه يا عربية ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى عزيز هيه هيه هيه هيه لي دي اشباك يالله بينا غطوا الله كده حد ما نوصل المدينه هنا ايه تشوف اللعبة يا سلاح طيب ايه ده لا مش شنقول شنقول شنقول شنقول شنقول شنقول شنقول leave me قطر كومينو فينيش دي دي يا جماعه الو I got supplies. Form up on me. Form up on me. I'm in cover. Please recall me. Got it. Awesome. clas for guy bla ma fech el asbar emshi emshi toy I'm Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. Way a lot of way. please recall me got it I'm recalling a teammate Thanks بنمشي يا ابو على العين يا رب جنب بعض لا لا لا لا اشتركوا بايكات يا جماعة نعمل جيم جامد اهو هنعمل ايه هنا انا ما عاد تدوس صح فين بقى كان فين في المجلس يلا يلا يلا فين ده ناصر ألو روح روح روح nolot ده aflaf forgive انا اطلعت هنا here. save me. ها ها اهو ها ها يا اهو رقم 4 اهو بص اهو جا ايلي اهو <تصفيق> كده كده ما <مائد> يتقط <تصفيق> هيلب نازل يا جدعان نموت ما فيش في زون اصلا ماشي ماشي سهله سهله 11 نقطه يلا يا